Hello everyone. Welcome to Inclusive Education. Today we will learn and discuss about inclusive education MEd Sem 3. And my topic is Unit 2.2 Disability and its education implication. Let's start the topic. But first of all, I give my introduction. Myself Nilesh Keverda and my qualification is ma b ed with dca i studying in m8 sem 3 l 3 rambha diaryt korbandar and happy to say this presentation is guided by dr mb bekaria he is a mentor of the subject so, today have to aaj ye apne m8 sem 3 na samaveshi shikshan antarkat यूनिट बे पॉइंट बे अक्षमता शिक्षण पर थी असरो चर्चा कर विद्यार्थी शिक्षण पर थती असरो वाचन की अक्षमता धरावता विद्यार्थी शिक्षण पर थती असरो त्रेखन की अक्षमता धरावता विद्यार्थी शिक्षण पर थी असरो चार अंत अपने उत्साह युनिट बेइट बे अक्षमता शिक्षण पर थी असरो सर्वप्रथम पूर्व भूमिका जुए ચેતાકીય વિકાસાત્મકતા મગજના વિકાસ સાથે સંકળાયેલી છે જેમાં તમામ પ્રકારના બૌદ્ધિક કાર્ય વાંચનની ક્ષમતા સામાજિક કુશળતા ધ્યાન કેન્દ્રીકરણ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે ચેતાકીય વિકાસાત્મક અક્ષમતા એ ન્યુરોલોજીકલ પરિસ્થિતિ છે જે કાર્યોમાં દખલ ઉત્પન્ન કરે છે જેમાં વાંચન લેખન માહિતી પેલો અધ્યન અક્ષમતા એટલે કે લર્નિંગ ડિસએબિલિટી જેનું શોર્ટ ફોર્મ છે એલડી બીજો પ્રકાર છે બૌદ્ધિક અક્ષમતા જેને શોર્ટ ફોર્મ છે આઈડી ઇન્ટરેકચ્યુઅલ ડિસએબિલિટી અને ત્રીજો પ્રકાર છે ઓટિઝમ સ્પેક્ટ્રમ ડિસોર્ડર એચડી તો આજે આપણે અધ્યયન અક્ષમતાની શૈક્ષણિક અસરો વિશે વાત કરીશું અધ્યયન અક્ષમતા એવી પરિસ્થિતિઓનો સમૂહ છે કે જેમાં ભાષાની પ્રક્રિયા એટલે કે મૌખિક અને લેખિતમાં કોઈ ખામી આવે છે જે સમજવા બોલવા વાંચવા લખવા અથવા ગણિત ગણતરીઓ કરવા માટે અને વિકાસાત્મક અફેજીયા જેવી અક્ષમતા છે સમાવિષ્ટ છે શાળામાં શિક્ષક સમક્ષ જુદી જુદી વ્યક્તિગત ભિન્નતાવાળા વિદ્યાર્થીઓ प्रतिवर्ष आता होनी रुचि रस वलण बुद्धिम क्षमता तार्किकता मानसिकता की भिन्नता ने ध्यान में राखी अपातु आजनू शिक्षण विद्यार्थी केन्द्रीय बनुपे परंतु बाड़कों प्रक्रिया में जयरे कोई बाबत अवरोधरूप जैसे सीधी असर तना अध्ययन में वर्तन पर पड़े आम વિદ્યાર્થીની અધ્યયનની અક્ષમતા સંદર્ભે તેના શિક્ષણ પર થતી અસરોની અક્ષમતા બા બોલવું એટલે કે વાણી સાથે સંબંધિત અક્ષમતા તો વાણીની ખામીને કારણે બાળક છે યોગ્ય રીતે વાર્તાલાપ કરી શકતું નથી તેથી તેની બોલચાલની ભાષાનો વિકાસ परिणाम वर्ग खंड में आंतरक्रिया कर रीते रजू कर पर पड़े संपूर्ण रीते बोबड़ू बाड़क है वर्ग खंड में मौखिक आंतरक्रिया कर सकत नहीं विषय वस्तु संबंधित समस्याओं शिक्षक साजू कर अध्यन में पाचड़ी जाए तो रजूआत जलवा स्पष्ट रीते व्यक्त कर संजोगों में मौखिक चर्चा में भाग ले सकत असर शिक्षण पर पड़ती हो ભાષાની અક્ષમતા ધરાવતા બાળકો તેમના વિચારોને યોગ્ય રીતે સંગઠિત કરી શકતા નથી શબ્દોને વાક્યમાં સાચી રીતે ગોઠવી શકતા નથી અને વાક્ય બનાવવા માટે યોગ્ય શબ્દો ઝડપથી વિચારી શકતા નથી પરિણામે તેઓ અસ્પષ્ટ વાક્યો બોલે છે અથવા તો તેમના કથનમાં સાતત્યનો અભાવ જોવા મળે છે જેના કારણે તેઓ પોતાની વાત યોગ્ય સંદર્ભમાં રજૂ કરી શકતા નથી આવા બાળકો છે એ તાર્કિક રીતે પોતાની વાતો રજૂ કરી શકતા નથી તેથી તેમની માન્યતાઓ અને વિચારોને યોગ્ય ભાષા આપી શકાતા નથી શાળામાં શીખવાતી ભાષાઓ અને જે વિષયોમાં વર્ણાત્મક અભિવ્યક્તિ કરવાની થાય તેવા વિષયોમાં આવું બાળક છે सफलता मेरी सकती असरो वाचन अक्षमता ने इंग्लिशिया तरीके ओस्लेक्शिया एक प्रकारओर्डर से વિદ્યાર્થી શબ્દોની ઓળખ કરવામાં અને સમજવામાં અસફળ થઈ જાય છે ડિસ્લેક્ષિયામાં ઉચ્ચારણલક્ષી સભાનતામાં મુશ્કેલી અનુભવે છે તેનાથી થતી શૈક્ષણિક અસરો નીચે પ્રમાણે જોવા મળે છે આવા બાળકનું ભાષા વિકાસ ઝડપી થતો નથી તે કારણસર એમને નાના શબ્દો શીખવવામાં કાવ્ય પઠન કરવામાં મુશ્કેલી થાય છે સામાન્ય બાળકની અપેક્ષાએ તેમનું વાંચન સ્તર ખૂબ ઓછું હોય છે તેમને વાંચવાનું શીખવાડવામાં પણ મુશ્કેલી થાય છે આગળ જોઈએ તો સાંભળેલી સૂચનાને તેઓ ગ્રહણ કરવામાં અને સમજવામાં મુશ્કેલી અનુભવે વસ્તુઓના ક્રમ યાદ રાખવાનું એમના માટે મુશ્કેલ હોય છે સમાન જેવા અક્ષરો અને શબ્દો વચ્ચે તફાવત શોધવાનું પણ તેઓ તેઓ માટે મુશ્કેલ હોય છે અજાણ્યા શબ્દોના ઉચ્ચારણ કરવામાં પણ મુશ્કેલી અનુભવે છે સાચી જોડણી લખવામાં મુશ્કેલી આવું બાળક છે એ વિદેશી ભાષા શીખવવા શીખવી એમના માટે ખૂબ જ મુશ્કેલી હોય છે આપેલી વસ્તુને સ્મરણ કરવામાં પણ મુશ્કેલી અનુભવતા હોય છે પણ ડિસ્લેક્ષિયાથી પીડાતા એવા કેટલાક લોકો છે એટલે એવું કહી શકાય કે ડિસ્લેક્ષિયાથી પીડિત બાળક હોય તે જીવનમાં કંઈક આગળ વધી શકતા નથી પરંતુ એવું નથી એવા કેટલાક નામાંકિત વ્યક્તિઓ છે જેઓ પીડિત હતા જેમાં પ્રથમ નામ લઈ શકાય પણ એક અભિનેતા હતા તમે ચિત્રમાં જોઈ શકો છો અને ત્રીજું નામ લેવું હોય તો સ્ટીવ જોબ્સ એટલે કે એપલના સંસ્થાપક તો આવા નામાંકિત વ્યક્તિઓ પણ डी पीड़ित शिक्षण पर असर लेखन अक्षमता ने इंग्लिश्राफिया तरीके ओसिया ना साख संबंधित अक्षमता एवं थे जेमा अनुलेखन हस्ताक्षर शुद्धोड़ी शब्दों व्चे नग्य अंतर वगैरे में खामी जवा है लखाण वक्त जुदाजुदा वर्तन करे में रड़वु नाराज थव गुस्से थव चढ़ाव दबाव वगैरे जेवा जुदाजुदा जुदा वर्तनों करे अन्य साथ तथा गतिमा तफावत जड़े અહીં આપેલ ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો કે લેખન અક્ષમતા ધરાવતા બાળકો છે તેઓની લખવાની રીત અને વિચિત્ર હોય છે જેના કારણે જેની અસર તેમના લખાણ પર પડતી હોય છે આગળ જોઈએ વ્યક્તિગત લખાણ અને સામાન્ય રજૂઆતમાં શું છે તેનો ખ્યાલ આવતો નથી તેના હસ્તાક્ષરો ખરાબ અને બેડોળ હોય છે લખાણ કરતી વખતે તેની આંગળીઓ ફરવાની ઝડપ અસામાન્ય હોય છે પેન કે પેન્સિલ જોવા મળે છે તેના લખાણમાં વારંવાર શેક્ષાક જોવા મળે છે તો આ હતી લેખન લેખનની અક્ષમતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીના શિક્ષણ પર થતી અસરો આગળ જોઈએ ગણનમાં અક્ષમતા ધરાવતા બાળકોના શિક્ષણ પર થતી અસરો ગણન અક્ષમતાને ઇંગ્લિશમાં ડિસ્કેલ્ક્યુલિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ડિસ્કેલ્ક્યુલિયા એટલે ગણતરી સંબંધિત મુશ્કેલી સંખ્યાઓ લખવા ગણવામાં પડતી મુશ્કેલી આવી અક્ષમતા ધરાવતા બાળકની શૈક્ષણિક અસરો નીચે પ્રમાણે છે એકના બદલે બીજો અંક લખવો આંકડાઓનો ક્રમ બદલાઈ જવો તર્કસંગત ગોઠવણી કરવામાં પણ મુશ્કેલી અનુભવી ગાણિતિક તથ્યો અને કોયડા ઉકેલવામાં પણ તેઓ મુશ્કેલી અનુભવે છે અન્ય કેટલીક શૈક્ષણિક અસરો આપણે જોઈએ તો ઘડિયાળમાં સમય જોવામાં પણ આવા બાળકો છે મુશ્કેલી અનુભવતા હોય છે માપનના એકમો સમજવામાં અને તેના ઉપયોગમાં મુશ્કેલી અનુભવતા છે રોજિંદા હિસાબ કરવામાં પણ મુશ્કેલી અનુભવે છે તેઓ મોટી ઉંમર સુધી સંખ્યાની ગણતરી કરવા માટે આંગળીના વેઢાનું અથવા તો ઉભા લીટા પાડવાની રીતનો ઉપયોગ કરતા હોય છે આગળ જોઈએ તો તેઓ સંખ્યાની ક્રમિકતામાં ભૂલો કરે છે તેઓ આંકડાઓ ઉલટ કરી નાખે છે ગાણિતિક ચિહ્નો અને સંજ્ઞાઓને તેઓ ઓળખી શકતા નથી તેઓ દશાંશ અને પૂર્ણાંક સંખ્યાઓમાં પણ ભૂલો કરે છે એકાગ્રણમાં અક્ષમતા ધરાવતા બાળકોના શિક્ષણ પર થતી અસરો આગળ જોઈએ હવે તો ઓટિજમ ઓટીઝમ એટલે કે સ્વાલીનતા ધરાવતા બાળકોના શિક્ષણ પર થતી અસરો તો આગળ એમની અસરો જોઈએ તો एकला पसंद एकला गमें। तथा, मा थी जवाब आप आपी सके। तो विचित्र वर्तुणक हो बागी वस्तुओ पर अतिशय ध्यान केन्द्रित करोप ओरली बोलता બહુ મોડું શીખતું હોય છે તેમના હાથમાં કોઈ વસ્તુ તમે આપો તો તેઓ એને ફેરવવા લાગે છે અથવા કોઈ પણ વસ્તુ રમકડું હોય કે વસ્તુ હોય તો તેને ફેરવવા લાગે તેઓ ખાસ કરીને એકલું રમવાનું વધારે પસંદ કરતું હોય છે તેઓ અન્ય સાથે ભળી શકતું નથી અથવા તો કોઈ સાથે એ રમત પણ રમી શકતું નથી એકલું રહેવું વધારે ગમે છે અને આવું બાળક છે તે તેમની ઊંઘ પણ ખૂબ જ ઓછી હોય છે તો આ હતાજમ ટોપિક મુજબની ક્રિયામાં કે વ્યવસ્થામાં પરિવર્તન આવે તો અસ્વસ્થ પણ થઈ જાય આંખોનો સંપર્ક ટાળે ઓછો કરે કે અસંગત રીતે કરે શબ્દો શબ્દ સમૂહ વાક્યોનો પુનરાવર્તિત ઉપયોગ પ્રશ્નોના અસ્પષ્ટ જવાબો આપે છે મૌખિક પ્રત્યેનમાં પણ આવું બાળક છે એ મુશ્કેલી અનુભવે છે આગળ જોઈએ તો સામાજિક અનુકરણ અને પારસ્પરિક રમતમાં મુશ્કેલી અનુભવે લોકો અને માહિતીઓને યાદ કરવામાં ઉત્તમ પરંતુ બહુવિધ આદેશોને યાદ કરવામાં મુશ્કેલી અનુભવે છે પ્રકાશ અવાજ કપડા કે તાપમાન જેવા પર પ્રત્યે પણ ખૂબ સંવેદનશીલ હોય છે અવાજનું અસામાન્ય આરોહવરો પણ જોવા મળે છે ઊંઘની સમસ્યાઓ પાચનની સમસ્યાઓ અને ચીડિયા પણ વધુ જોવા મળે છે તો આ હતી ઓટિઝમ એક કે સ્વાલીનતા ધરાવતા બાળકોના શિક્ષણ પર થતી અસરો જોઈશું ચેતાકીય વિકાસ અધ્યયન માટે ખૂબ જરૂરી છે પરંતુ જન્મ સમયે અને જન્મ બાદ ઊભી થતી ચેતાકીય ક્ષતિના કારણે કેટલીક ખોટ આવે છે અને ચેતાકીય વિકાસાત્મક અક્ષમતા ઉદભવે છે પણ સમાવેશી શાળાના શિક્ષકોએ તેમના વર્ગખંડમાં આવા બાળકોની ઓળખ કરી તેમનું સમાવેશન કરવું જોઈએ તો અહીં આપણે આ ટોપિકને પૂર્ણ કરીએ છીએ થેન્ક યુ ધન્યવાદ